السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے میرے پاس کوئی ایسی خوشخبریاں بھی تو نہیں ہیں آپ کے لیے اور نہ ہی کوئی میں میری یہ ایک عادت ہے کہ میں آپ لوگوں کو جھوٹھی باتیں کروں اور جھوٹے دلاسے دوں اور یقینی جس ملک میں ایک صحافی کو گرفتار کر لیا جائے صرف اس لیے کہ اس نے ایک جنرل کی شربہ قسم کی کرپشن یا اس کا مال و مثال کو اس نے اس کے بارے میں خبر لیک کی تو اس کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر اور آپ دوسری طرف آپ لوگ ہیں جن کے گریونسز ریڈریس ہونے کا نام نہیں لے رہے اور حکومت اس کو درخور اتنا نہیں بخش رہی تو عوام ابن عوام وہ کہاں جائے تو اس کا مقصد ہے کہ ریاست اپنا کردار ادا تو نہیں کر رہی ریاست جو ایک ماں جیسا کردار ادا ہونا کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کر رہی اور جب یہ حالات ہوتے ہیں تو ان سماج میں نو سرباز فراڈیے وہ مختلف ترغیبات دیتے ہیں اور آپ کو پھر الجھاتے ہیں آپ سے کبھی کو پراپرٹی میں شکل میں کبھی کسی اور ترغیبات میں وہ آپ کو دے کر آپ کو لوٹتے ہیں اور اسی طرح موبائل لون ایپس کے فراڈیوں نے پید پہ پینترے بدلے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو غیر معمولی ترغیبات کے ذریعے آپ لوگوں کو ورغلایا جب آپ ان کے جال میں پھنس گئے تو آپ کے موبائل سے تمام تر ڈیٹا چوری کر لیا اور آپ ہی کے نام پہ بنائے گئے ایک فولڈر انہوں نے بنا رکھا تھا اس پہ وہ ڈال دیا ڈیٹا جس میں آپ کے رشتہ داروں کے نام بھی تھے دوست احباب کے نام تھے اور آپ کی گیلری سے وہ تصاویر بھی لے لی گئی معذرت قرضے کی رقم واپسی کی جو رعایت تھی وہ ایک سو اسی دنوں کا کہا گیا لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا یہ معمولی سی رقم کا قرضہ لینے والا یقینی کوئی دولت مند تو شخص آپ تو تھے ہی نہیں نہ کوئی بہت بڑے سرمایہ دار تھے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بجلی کے بل جمع کروانے تھے جنہوں نے بچوں کی کسی نے فیس جمع کرانی ہوگی کسی نے کہ گھر کا کرایہ ادا کرنا ہوگا کسی نے اپنی بیماری کے لیے کوئی دوائی لینی ہوگی تو بہرحال وہ آپ لوگوں نے آپ لوگ اپنی چھوٹی سی ضروریات جو بہت مجبوری کے عالم میں تھی کیونکہ ریاست تو مات تھی ہی نہیں یہ جو ڈائن کا کردار ادا کر رہی تھی تو پھر آپ لوگوں نے ان سے قرضہ ان کے جال میں پھنس گئے اور پھر ایک ہفتہ جب آپ کردہ کی واپسی ادا نہ کر سکیں ان کی تو ان رضیلوں نے ایک اور جال پھر آپ پر پھینکا اور جیسے مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایکسٹینشن اور ہے اس کو آپ ڈاؤن کریں اور نئی آپ سے وہ آپ لون لے لیں اور قرضہ اتار دیں اور اب جو قرضہ دس ہزار کا تھا وہ اب چالیس ہزار کا ہو گیا جو قرضہ بما سود بڑھتا چلا گیا اور آپ سے ہر روز نت مطالبات کیے جانے لگے آپ ذہنی طور پر اس طرح آپ کا شکار ہو گئے جس طرح قرآن مجید میں سود کے بارے میں اللہ اور کے رسول کی جنگ قرار دی گئی ہے اور جس طرح سود جو ہے اس اجدہا کی ماند ہے جو اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے اور جب شکار سانس لینے کے لیے سینے میں گنجائش پیدا کرتا ہے تو اس حالت وہ اس کو دوبارہ اس کو ج... اس کو مزید اس کے اندر اس کو جکڑ لیتا ہے اس کے اندر تو اس طرح آ... وہ شکار کی موت واقع ہو جاتی ہے اس طرح سود کا کام کرنے والے دھندہ کرنے والے ان حرام خوروں کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ ان کی حالت تو اس پاگل جیسی ہوتی ہے جسے سانپ نے سونگ گا ہوا ہو اور یہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں وہ انسانی فطرت میں نہیں رہتے بلکہ مزید دولت کٹھی کرنے میں ہر ایک کو تاراج کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق نہ تو انسانیت سے ہوتا ہے بلکہ سانپ اور بچوں سے بھی یہ لوگ بدتر ہوتے ہیں سانپو کا علاج تو ہوشمند لوگ اس کے پھن کو کچلنے سے کر لیتے ہیں لیکن یہ تو پور سانپوں سے بھی بتر لوگ ہیں بہرحال ان سود خور جو مافیا حرام خوروں نے آپ کو اب بلیک میل کرنے کی کب کوششیں شروع کیں اور آپ تو بہت زیادہ اس میں شدت آ آپ کے موبائل سے لیے گئے ڈیٹا اور, اور نمبر سے آپ کے رشتہ داروں دوستوں واقف کاروں کو دھمکایا اور کہا کہ ریفرنس میں چونکہ انہوں نے قرضہ آپ کا ریفرنس دیا ہوا ہے لینے میں آپ کی گارنٹی دے رکھی ہے اس لیے قرضے کی رقم بماسود آپ ادا کر لیں بہت سون اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کے نجائز مطالبات کو تسلیم کیا اور تسلیم کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو ان کو ان ان لوگوں نے ان کو نچوڑ کے رکھ دیا تو ایک نیا حربہ پھر جب انہوں دیکھا کہ اب اس میں کوئی رس نہیں نکل سکتا اس میں خون نہیں نکل سکتا پھر ایک اور حربہ انہوں نے بروکار ہے جو میرے جیسے آپ جیسے تمام لوگوں کے لیے جن کا سب سے بڑی مطا, ان کی عزت نفس ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے اور ہمارا خاندانی سٹرکچر ہوتا ہے تو اس کی پاسداری ہوتی ہے تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ موبائل ڈیٹا سے وہ تصاویر اور گھر والوں کی تصاویر کو ایڈٹ کر کے انتہائی واحیات تصویر آپ کو ارسال کرنی شروع کی یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی گھر کی خواتین کی تصویر ایڈٹ کر کے اشتہار کر کے کر کے وہ اس کے رشتہ داروں کو بھی ارسال کی گئی یہ طریقہ کار ان حرام زادوں کے لیے قرامت ثابت ہوا کیونکہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی اور کسی نے اپنی سواری موٹر سائیکل غریب کے آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے فروخت کیا اور ان کی ادائیگی آپ لوگوں نے کر دی لیکن یہ سلسلہ تھما تو نہیں تھا یہ تو بڑھتا رہا جس طرح میں نے اپنے پچھلے چار ولاگس میں کہا کہ کس طرح آپ کی میں نے آپ کی آہو بقا کو سنا اور ان کے خلاف مہم چلائی لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ ایف آئی اے اور سائبر کرائم نے آ, باوجود ہزاروں آ, شکایت کے موصول ہونے کے انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے بلکہ آ, میں تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ انہوں نے مصلیت اور سمجھوتے کی چادر اوڑھ رکھی ہے لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب پر کچھ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے افواہیں پھیلانے شروع کر دی ہے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں آپ لوگوں کو مثلا کہ ایس سی سی پی نے او جناب کچھ خبری ایس سی سی پی نے فلاں ایپس بند کر دی ہے ایکشن لے لیا گیا حالانکہ یہ اختیار تو ایس سی سی پی کے پاس سرے سے تھا ہی نہیں لیکن ان لوگوں نے اپنی ویوز کو لینے کے لیے یہ حرکتیں شروع کی اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے اور جس میں نے پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں کہا کہ سائبر کرائم کے ڈائریکٹر چودھری سر افراز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے دو انسپکٹرس کی ڈیوٹی لگائی لیکن ابھی تک معذرت کے ساتھ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی یہ حرام خور اسی طرح آپ کو کالز بھی کرتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور پھر مجھے مجھے بھی کچھ کالز آئیں لیکن میں نے انہیں درخور اتنا نبخشا اور ایک نوجوان نے ایس سی سی پی سے رابطہ کیا ان کا فون پہ ان سے شکایت کی تو ایس سی سی پی نے سرے سے اپنے اپر عید الزام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب سنیں ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے اور وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو قرضہ جو ہے کہ پرمیشن لینے کی یا دینے کی پرمیشن دے رکھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سنیں ہیلو وعلیکم السلام سی پی ہے جی جی جی سر یہ کمپلین میں اور بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں یہ پی کے لون ایزی لون بڑے بلیک میل کر رہے ہیں جی ان کو بہت سارا سود بھی ادا کر چکے وعلیکم السلام سر جناب سر یہ میں نے پہلے بھی اس پہ ای میل بھی کیا ہے یہ ایزی لون اور پی کے لون یہ جو لون اپلیکیشن ہے ان سے हाँ. غلطی سے لون لیا تھا جن کا میں ان کو ڈبل, ڈبل, ڈبل لون کا ذمہ دار تو نہیں نا ہمارا کام تو کمپنی بنانا ہے, تو جو سریعے جو ہی... کمپنی ہے اوپر سے اشتہار کا رجسٹر نہیں ہمارے پاس یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایپ سراسر فراڈ ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اب ان حرام اور فیصلہ بدل دیا بدلا انہوں نے اور لوگوں کو پولیس کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے یہاں ہوشیار ہو جائیے گا خبردار ہوشیار ہو جائیے گا کہ ایک نوجوان کو ملتان پولیس کے ایک نمبر 0304 یہ نمبر میں نے ابھی ڈسپلے بھی کیا ٹرپل فور سے کال کی <تصفح> اس نے کہا کہ وہ ایس ایچ او نیو سٹی پولیس اسٹیشن ملتان بول رہا ہے اور دھمکی دی کہ وہ قرضے کی رقم ادا کیوں نہیں واپس کرتا قرضے کی رقم واپس کیوں نہیں ادا کرتا تو اگر وہ ادا نہ کی تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے گا اور اسے مزید مقدمات میں الجھایا جائے گا جیسے ہی اس نوجوان نے یہ کار سنی اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے اپنے ڈی پی آر آئی جی پنجاب سے رابطہ کر کے ان کو بتایا کہ یہ یہ کال اس طرح آئیں تو انہوں نے بھی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ کال جال سازی پر مشتمل تھی جال ساز تھی یہ ایک جعلی کال تھی فکٹیش کال تھی تو میں نے پھر ایس پی آپریشن ملتان سے بھی رابطہ کیا پولیس سے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جالی کار ہے اب اب میں نے اس پر مزید تحقیق کی تو میری تو یقین کریں کہ وہ کی کہتے ہیں پنجابیج کہ پنجا ہاتھا تھے طوطے ہی اٹھ گئے میرے تھے وہ ایک ایپ سی ایپ جس کا شداب کو بھی اب علم ہو چکا ہوگا انہوں نے حرام خوروں نے اپنا رکھا ہے کہ یہ لوگ ایک ایپ کے ذریعے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں وہ ڈالتے ہیں اب وہ کال کرتے ہیں جون سا نمبر وہ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اسی نمبر سے آپ کو کال آ جائے گی مثلا میں آئی جی پنجاب کا نمبر لگا دوں میں کمانڈر ان چیف کا نمبر لگا دوں جس کا نمبر لوں وہی نمبر سامنے آئے گا وہ مجھ سے بات بھی کرے گا جب میں پتہ کروں گا کہ واقعی یہ نمبر ہے تو وہ کہہ کہ گا ہاں جی میں نمبر ہے آپ نے فعال کی تھی وہ کہہ کہ گا نہیں کی تھی بھی تو پھر پتا چلے گا یا کسی اور کی طرف سے کال آئی ہے تو یہ ایک ان لوگوں کا اس طریقے سے وہ آپ کو دھمکاتے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ پولیس افیسر ہے پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ جو ہے میرا میرے پر خلاف کو مقدمہ درج ہو گیا ہوگا میں نے کہا یار پنجاب پولیس کا اب یہی کام رہ گیا کہ ان نو سر بازوں کی ان بغیرت اور حرام حرامزادوں کی رقم کی ریکوری کرتے پھرے گے شاید پھر یہی کام رہ گیا ہے پولیس کا اور تو کام لا اینڈ آڈر کی سچویشن جو پاکستان پنجاب میں ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہر چیز کا مسئلہ حل کر دیا ہے. حل یہی رہ گیا کہ ان حلام خوروں کے قرضے واپس کریں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس طرح آپ لوگ خوفزدہ ہو کر ان کے مطالبہ ہرگز تسلیم نہ کریں اور رقم بالکل ارسال نہ کریں نو سر بازی کا یہ طریقہ ایک الگ سا ہتھ کڈا ہے اس وقت اس لیے ان کی کال سر پر دھیان نہ دیں نہ ہی خوفزدہ ہو جایا کرے اس طریقے یہ طریقۂ کار جو ہے اس سے یہ آپ کو ڈراتے ہیں آپ لے خوف زدہ نہیں ہونا دوسری بات یہ جی ہے کہ ایس ای سی پی کے پاس کوئی سرے سے اختیار ہی نہیں یا کسی کے کسی کمپنی کو یہ اختیار دے دیں گے وہ قرضوں کا دھندہ کرے قرضے دے قرضوں کو وصولی کرے اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ فراڈ کر رہا ہے سر بازی کر رہا ہے قرضوں کے حوالے سے ریگولیٹری اتھارٹی صرف سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ بھی کسی مالیاتی ادارے کو جب کسی بینک کو شیڈول کرتی ہے تو اس کو سخت شراکت کا پابند کرتے ہیں مضراً تو پہلی بات ہوتی ہے ان کے اندر کہ آپ نے جو آپ کے پاس ڈپازٹ ہے اس کا 30 یا 40% پرسینٹ آپ قرضہ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ قرضہ بھی نہیں دے سکتے اوور ڈرافٹ نہیں کر سکتے اور یہ ایک سخت ان کے شرائط ہوتی تھی اسٹیٹ بینک کی اگر ان کو شکایت ہو جائے تو ان کے لائسنس ضبط ہو جاتے ہیں تو اب یہ تو نہ تو ان کو سٹیٹ بینک نے ریگولیٹ کیا نہ ان کا کوئی اولا ایک بغیرت انسان حبیب الرحمن اب نام دیکھیں حبیب الرحمن کام شیطانوں اور ابلیسوں سے بھی بدتر اب یہ مسکراتے چہرے پر جائیے گا یہ بڑا بیغارت انسان ہے اور اس بندے نے مائیکرو فنانس کے نام سے سرمایہ کے نام سے کام سٹارٹ کیا اس کا ایک یہ سارا نیٹ تھا جس کا میں نے بارہا ذکر بھی کیا اور لیکن اب اس پہ ہم اس کے اوپر اب ایک طریقہ اور تھا کہ ہم لوگوں نے جب ان تمام دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ریاست کے تمام ان ازاروں کی طرف ہم گئے تو ایک ادارہ بچ گیا وہ تھا عدلیہ عدلیہ پہ جانے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ جدید چلیں کوئی کارپوریٹ سیکٹرز کا یا کسی فوجداری نوجید کے اچھے وکیل سے بات کی جائے میرا بیٹا بھی ایک وکیل تھا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ بابا آپ تھوڑا سا نا اس کے اوپر ہیپ کریٹ کرائے اور تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل ہو تو میں نے کچھ وکلا سے بات کی اب یہ جتنے وکیل ہیں زیادہ جو اچھے وکیل ہیں وہ تو فیس لیتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہم واجبی سی فیس بھی لے لیں میں آپ سے پیسے مانگوں ان فیسوں کے لیے آپ تو پہلے ڈسے ہوئے ہیں پہلے آپ مجبور ہیں محکور ہیں آپ سے میں کیوں کہوں کہ آپ مجھے پیسے بھیجیں اور ان وکیلوں کو ہم تک پیسے دیں تو اس کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ یا تو آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے وکیل اٹھے اور وہ کام کر لیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو لاہور میں وکلا سے میری بات ہو چکی ہے تو میں <coughs> اپنے واٹس اپ پہ گروپ بناتا ہوں اور آپ اس طرح فیس بک پہ میرا ایک میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ اس کے اوپر بھی گروپ بنایا جا سکتا ہے تو واٹس اپ پہ میرا 0334275051 نمبر ہے اس پہ ہم ایک گروپ تیار کرتے ہیں جتنے بھی فیکٹریز ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جائیں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیٹ کریں اور پھر میں آپ کو ووکولا کا نمبر دوں گا ان کی ڈسکشن آپ سے کروا دوں گا اب براہ راست ان سے بات کریں اور اپنی لٹ جو ہے وہ آپ وہاں ظاہر کروائیں ہائی کورٹ پہ اور ادھر سے پھر ہم بھی کوئی پریشر ڈلواتے ہیں تو ان یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو راستے میں جا رہے ہیں کوئی کتا آپ کو پڑ جائے تو اب یہ تو نہیں کہ ہم کتے سے خوفزدہ ہو کے سڑکوں پہ نکلنا ہی چھوڑ جائے کیوں لگن اب اس کا اور ہر کتے پر بھی پتھر نہیں مارا جاتا بہرحال اس کو بھونکنے دے وہ کیا میکسیمم یہ جی کتے کی طرح یہ بھونکتے ہی ہیں؟ آپ کو کالز کرتے ہیں باقی آ یا دوسرا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے رشتے داروں کو جس طرح میں نے پچھلے بلاگ میں بھی بتایا ان کو سمجھایا کہ یار یہ یہ مسئلہ ہو گیا پرکھنے کا یہ بھی ایک آپ نے خطۂ تنسیخ کھینچ لینی ہے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے جو آپ کا اس کرب کے دور میں مذاق اڑاتے ہیں تمسکر و ٹھٹا بڑھاتے اڑھاتے ہیں آپ ان سے حرکت تعلق کیجئے اور ان لوگوں کو اپنے قریب لائیے گا جو آپ سے اس قرب میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ شاء ہی ہیں اور اللہ خیر کرے کر کوئی سب سے بڑا جو دنیا کا رشتہ ہے نا وہ رشتہ داری سے زیادہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے جس کو جو رشتے خون کے رشتوں سے بھی بڑا رشتہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے تو آپ کا اور میرا تو رشتہ احساس کا ہے انسانیت کا رشتہ ہے تو میں اس رشتے کے حوالے سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مجھ سے بن پڑے گا میں ضرور کروں گا اب آپ سے اجازت